čaj a zjistil jsem, že úplně nejlepší je Zázvorovej. A výživu, to jsou takové malé skleničky pro kojemce a já to prostě miluju. takže jsou to výživy, je to něco jako rozmačkané ovoce. No, to je <laughs> zajímavá otázka teda, protože moje mamka se za, uh, zajímá vlastně doma uh, pekárnu na zdravou výživu nebo vlastně firmu, že se zajímá o zdravou výživu a ona mi vaří, no, já bych to tak nazval jako lektvarama, jo? ale když se jedná o nějakou takovou nemoc, tak většinou to bývá, se jedná o jídlo z japonské kuchyně a nejčastěji to bývá misopolévka.